دي بتاعتي انا اتفضل بتاعك انت انت يا كتب مم. عليه اسمك اتفضل لا بسه عبطاء اوي بس هو يعني ايه لا <تصفيق>